Lucian s a intră la rupere După avertismentul lui Muguris Vrescu, BNR a decis să ameninne clasa politică. Problema nu este la guvern. Oficialii BNR vorbesc despre posibilitatea unei noi crize economice în România. Isrescu a tras atenția guvernului ce nu mâine cheltuielile în fruc, atunci risc o aterizare forată economiei. Invitat să comenteze afirmaile lui Isrescu, economistul Lucian Isar a spus la Antena 3 ce este vorba despre o ameninare a BNR la adresa clasei și ce nu are nici o legătură cu cheltuielile. Lucian sara a mai spus că nu crede ce mai este posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2009. Criza din 2009 a fost provocată. cum sugerează în această ameninare pe BNR, prin creterea dobânzilor, blocarea creditrii și creterea cursului. Asta este practic Ceea ce au spus, ieri, în Comisia Economic din Senat. Dacă nu vor ajunge la o formă de compromis în negocierea pe care o amânc din septembrie 2017 cu foriele politice, îi amenince vor stopa ritmul de creștere economică a României. Eu nu cred ce mai este posibil să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2009. Atunci președintele Băsescu era mult mai prost consiliat decât sunt guvernanții din acest moment, dar asta este forma în care BNR a decis să ameninne clasa politic. N-are nici o lectură cu cheltuielile. Tine-i cont ce oricât de prost a fost guvernat a fost arasta în ultimii 4 la 5 ani guvernele au inut deficitul bugetar. Sub 3. Din această perspectivă, este o mare gogori. Problema nu este la guvern. Negocierea a început în 2017. Este o negociere personală a domnului Isrescu cu clasa politică, a spus Lucian Isar, la Antena 3.